بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد. فما أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه في كلمتين نلتقي. الحديث الأول في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. العين حق. والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومعنى العين حق أي الحسد حق، ولو تأثير بإذن الله جل وعلا، وفي حديث العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، فالعين أدخلت رجل قبر الجمل القدر و... الحسد المذموم نهى عنه ربنا تبارك وتعالى وهذا من الآفات لما حسد إبليس آدم أبى أن يسجد إليه ولما حسد قابيل هابيل قتله ولما حسد إخوة يوسف أخام القو في غيابات الجب ولما حسدت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم أبوا أن يؤمنوا به وحاربوه صلى الله عليه وسلم ولما حسد كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا به وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالعين حق الحسد حق ولو تاثير فلا تذكر النعمه عند من تظن انك انه سيحسدك. وايضا كما قال يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. ان الشيطان الانسان عدو مبين فالعين حق الحسد حق ولذلك ربنا تبارك وتعالى امرنا ان نستعيذ من شر الحاسد اذا حسد والحسد وتمني زوال نعمه الغير وان لم ينتفع بها الحاسد هذا الحسد المذموم انما الغبطه الحسد المحمود هو ان يتمنى الانسان مثل ما مع ان يبارك الله عز وجل له فيما عنده حديث الثاني عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، حيث متفق عليه. وعند النسيم من حديث معاذ بن جبل، وفي رواية: الصيام جنة. الصيام جنة أي وقاية من عذاب الله عز وجل. فمن صام يوما في سبيل الله باع الله وجع النار سبعين خليفة، سبعين سنة يباعد الله عز وجل هذا العبد عن النار، سبعين سنة. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجعل النار سبعين خريفة أي سبعين سنة فالصوم جنة أي وقاية من عذاب الله عز وجل في رواية أن الصوم جنة من عذاب الله كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ولذا هناك باب للصائمين يسمى بباب الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد بعده لا يدخل منه أحد فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد بعدهم الحديث الثالث عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعه حيث متفق عليه فالحرب خدعه وبقدر خداعك لعدوك وحصولك على معلومات صحيحه ثابته وتضليل هذا العدو بقدر ما تستطيع ان تنتصر عليه ولذلك اباح الاسلام الكذب في ثلاث منها والكذب في الحرب الكذب في الحرب فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الحرب خدع وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوه ورى بغيرها سينزل في المكان الفلاني فيذهب في مكان اخر هناك عيون جواسيس للمشركين وما شابه ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوه ورى بغيرها وهذا كله من الاسباب التي ياخذ بها المسلم في الانتصار على عدو فالحرب خدعه وهذا مما أجازه الاسلام وأمر به وأوجبه وأوجبه، وهذه من ايه من الأمور العسكريه وما ذلك وإفشاء أسرار المسلمين هذه من الخيانه أسرار عسكريه وما ذلك هذه من الخيانه التي عقوبتها شديدة عند الله جل وعلا وجعل الإسلام عليها عقوبة حتى لا يتسنى الإنسان أن يفعل مثل هذه الجريمة الخطيرة حديث الرابع عن أبي رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب والحسر البخاري والترمذي وأحمد وعند أحمد والحاكم الحديث جاري بن قدامة لا تغضب جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول أو اوصني قال لا تغضب فردد من رأيه صلى الله عليه قال لا تغضب في رواية فنظرت في إذا الغضب يجمع الشر كله وفي حديث لا تغضب ولك الجنة ومن كذم غيظا ولو شاء ينفذه لانفذه دعاه الله على رؤوس الخلاق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور العين شاء أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فالغضب إما لله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لله عز وجل ولا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم وكان يغضب إذا توكت حرمات الله جل وعلا فإذا توكت حرمات الله لا يقوم لغضب شيء حتى ينتصر لله جل وعلا فالغضب إما لله وهذا شيء محمود وإما للنفس وإما للنفس وهذا شيء لا يحمد صاحبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه قط لما جبده له أعرابي وقال أعطيني من ماء الله فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم يضحك أمره بعطاء ولما كسرت عائشة الإناء جعل الجميع يقول قولوا غارت أمكم ولما بال الأعرابي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عربي بال في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه برفق ولين صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا تركت حرمات الله جل وعلا ولا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر لله جل وعلا وكان أحيانا يعذر وكان صلى الله عليه وسلم الناس الذي عندهم جفاء أو ما شابه ذلك كان لا يعامل هؤلاء كالمقربين من الصحابة الذين يعلمون الذين يعلمون فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب وفي روايه لا تغضب ولك الجنه الحديث الخامس عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والحلوب اياك والحلوب والحديث رواه مسلم وابن ماجه اياك والحلوب اي لا تسبح ذات ضر بقرة او ناقه او شاء او ما شابه ذلك تعطي اللبن لا تذبحها لا تذبح لا تعطي نتاجا ويستفيد الناس منها او ما شابه ذلك اي نعم اذا ذبحوها سيستفيدوا منها ولكن هي ان اعطت اللبن وكان في ذلك الامر النبي صلى الله عليه وسلم يحث انك لا لا تذبح هذه الحلوب لا تذبح هذه الحلوب، طب واحد يقول لك لو أشرفت على الهلكة والحالة السكينة أو ما شابه ذلك لا حرج كده في حاجات استثنائية إنما في الأحوال العادية أنك لا تذبح الناقة أو البقرة أو الشاء الأيه الحلوب إلا إذا اضطررت لذلك أو على الهلكة أو ما شابه ذلك فحين ذلك الضرورات تبيح المحظورات. الحديث الثالث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن المستشار مؤتمن ورواه الاربعه اي رواه اربعهم ابو داوود والترمذي وابن ماجه المستشار مؤتمن أه ايه رايك في هذا الانسان متقدم لخطبه ابنتي ها طول الراجل ده كويس وتعرف عارف مش كويس قد خنت الامانه بهذا او طول مثلا اللي هو إيه مش كويس وأنت عارف اللي هو كويس ها يعني عشان بينك وبينه مشاكل أو بين عينتين مشاكل أو مشابه ذلك وأنت عايز إيه عايز تتشفى أو تنتقم منهم ها يعني قد خنت الأمانة بذلك يبقى هل هذه من الغيب لا هذه ليس من الغيب لما جاءت فاطمة بنت قيس وقائدة خطبني أبو الجهم وعوية فلمت من فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فلا يضع رأسه على تقضي ضرب النساء وأما معاوية في لا ما له ولكن نكحه اسامه شهد بيلي اسامه اسامه اسامه قالت فنكحته فخطب الطبيه يعني فرحت بفرح كبير جدا الشاهد المستشار مؤتمن اذا استنصحك اخاك فانصح له فلان ده اشتغل معايا ومشتغلش اشتغلش فلان ده تقول مثلا ده اقول لك ده تمبل التمبل ده اصلا هو ذكر الايه ذكر النحل التمبل ده ذكر النحل لأن لأصل لما يلقح الإيه الملكة وما شابه ذلك مفيش مجال لإيه للكسل إما أن يطرد وإما أن يقتل أو ما شابه ذلك من هذه الأمور ها بيسموه اليعسوب أو التمبل ده طيب فلان ده مثلا إيه طيب فلان ده يشتغل معايا ولا ما يشتغلش ها وأنت فلان ده مثلا آه مش كويس تنصحه أو أنت مثلا بينك وبينه مشاكل وأنت عارف ده فلان كويس وأمين وما شابه ذلك ها يبقى ايه تقول مثلا ايه ده كويس وهكذا فلان ده اخش معاه تجر وما اخشش وهكذا يبقى المستشار ايه مؤتمن لان هذه ايه كما قال جل وعلا ولا تكتموا الشهاده طب واحد يقول لك عم الشيخ افرض انا قلت مثلا انت توصي من ايه من اشرت عليه الا ياتي بسيرتك ولا يذكر ذكرك فان وكما قال صلى المجالس بالامانه برضو المجالس بالامانه هذا الذي نقل هذا الكلام سيسال امام الله عز وجل طالما انك ايه اوصيته ان لا ياتي بسيرتك او بذكرك حتى لا يحدث لك مفسده او مضره او ما شابه ذلك. الحديث السابع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جبار وحيث رأى ابو وابن ماجه. قال صلى الله عليه وسلم ألبيل جبار والمعدن جبار وال والعجماء جبار في الركاز الخمس. النار جبار يعني هدر يعني انسان مثلا النار مثلا ولعت مثلا عنده مثلا في بيته او في مكان بتاعه من غير تعدي ولا افراط. هل هو ضامن لهذه البيوت او هذه الاشياء التي اشعلت فيها النار او في سدت النار؟ هو غير ضامن طالما انه لم يكن متعديا بذلك. لم يكن متعديا بذلك. جاب ناس مثلا تحفر له بئر مثلا بئر عليهم اللي هلك هلك واللي ايه حدث له شيء حدث هل هو ضامن لهؤلاء؟ ليس ضامن لهؤلاء الا اذا كان يعلم ان هذا الامر سياتي بضرر محقق لهم ولم يحذرهم ولم يحذر جاب واحد مثلا يعمل له مثل ايه؟ يرمي له سقف البيت ها وواحد مثلا واقع منهم رجله اتكسرت او حدث له ما حدث هل هو ضامن لهذا الانسان؟ غير ضامن الا اذا كان يعلم ان هناك يعني شيء بسبب هذا الامر ويعلم يقينا ان هناك مضر ومحققه أه؟ ها ولم يحذر فالشاهد ان النار جبر اي هدر ما افسدته غير تعدي من صاحبها فايه فهذا هدر لا دية فيها حديث الثامن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غرو والحديث رواه ابو داوود وعند مسلم احد من حديث جابر لا غول يعني كانوا إيه بيفتكروا في حاجة اسمها الغولة وما بقى ذلك كما تعقّب بعض الناس أن فالنبي صلى الله عليه وسلم آه ذكر أن هذه من عادات الجاهلية والأشياء التي تورثها الناس ولا إيه ولا صحة لها آه فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن إيه أن يغير هذه العادات الجهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على اثر ما كان بالحديبيه مطر فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب النوء وشبه ذلك هذا كله بفضل الله عز وجل ورحمته ذاك ورحمته الناس اللي في نشر الاخبار الناس اللي نشرت الاخبار وما شبه ذلك الناس دولت الناس اللي نشرت الاخبار لابد ان يذكروا الله عز وجل ويقدموا مشيئه الله تبارك وتعالى لابد ان يقدموا مشيئه الله تبارك وتعالى الناس اللي تنشر الاخبار وما شبه ذلك لابد ان يقدموا مشيئه الله تبارك وتعالى يبقى لا غول وبرده لما خسفت الشمس حينما مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض الصحابة خسفت الشمس موت ابراهيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان آيات الله لا يخسفان لموت أحد لحياته وأمر الصحابة وأمر الأمة في شأن الصحابة بأنهم إذا رأوا مثل هذه الآيات أن يفزعوا للصلاة الصلاة وذكر الله والصدقة وما شابه ذلك. الحديث التاسع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذيلك ذراع ذيلك ذراع صحيح ابن ماجه واحمد ذيلك ذراع دين المراه اللي هو الجلبيه بتاعتها او ما شابه ذلك اللي هي بتلبسه الرجل لا, ي... لا يجرجر ثوبه وبنطلونه او سرواله او القميص بتاعه بسميه جلابيه تحت الكعبين وطيل البرزتين فاس في القدم دوزمهم كعبين إنما العاقب هو الإيمشة الرجل فالمرأة ليست في الحكم كالرجل الرجل يقصر يرفع ثوبه فوق الكعبين إنما المرأة تنزل وتجرجر شبرا أو ذراعا ولو صارت في المكان القذر ستصير في المكان القذر فيطهره ما بعد، فيطهره ما بعده فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذيلك ذراع، اللي هو ديل الجلابيه بتاعتك او مش شبه ذلك. الحديث العاشر عن ابي هريره الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، حيث رأى بن يعني الجنه، قال احد اصحاب رسول الله اني لافقى دندنتك ودندنه معاذ ولكني اقول اللهم اني اسالك الجنه، اللهم اني اعوذ بك من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها أو حولها ندندن، يعني نحن نسأل الله عز وجل الجنة ونعوذ بهم من النار. يعني الآية كلها تدور حول إيه؟ نسأل الله عز وجل الجنة ونستعيذ بهم من النار. هو الصوت بس مش مفهوم الكلام. فحولها إيه؟ ندندن. حولها ندندن، أي الإيه؟ أي الجنة. فنسأل الله عز وجل الجنة وأنا أستعيذ بالله عز وجل من النار. الحديث الحادي عشر عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا وحشروا يعلو حسر البني تهادوا تحابوا الهديه هديه أه تسل سخيمه السطر تسل يعني الحقد او ما شابه ذلك من نفوس الناس وهذه الهديه اذا يعني برضه تنبيه برضه يعني بعض الناس بيسموا الرشوه هديه ولا أقدم أحسوبية وكلام ده كله هذه رشوة ولا الله الرشوة المرتشف ولا أنا من رحمة الله جل وعلا وأيضا الهدية في زمن القرض نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون هذا الإنسان له عادة قبل أن يقترض هذا المال يعني مثلا سلف واحد مثلا مبلغ من المال لمدة مثلا شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل فجل استلف ادى الهدية هديه النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي سلف اللي المال ما ياخدش هذه هذه الهديه الا اذا كان لهذا الذي اتى بالهديه عاده قبل ان يقترض المال من هذا الرجل انه يعطيه قبل ان يقرضه المال فان كان له عاده انه يعطيه قبل ان يقرضه المال فلا حرج انما ان لم يكن له عاده فَنَهَى عَنها النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ فِي عليه وسلم في زمن, القرد في زمن الإيه؟ في زمن القَرْض فتهادُ تحبُّ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هدية ولا يأكل صدقة صلى الله عليه وسلم لأن صدقة أوساق الناس تطاهر ذنوبهم ومعاصيهم فتهادُ تحبُّ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدئ إليه هدية يعني كافى بمثلها وأكثر كافى بمثلها وأكثر حيث الثاني عشر على من رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث حيث القطعي بن النجار في روايه الخال وارث من لا وارث له الخال وارث من لا وارث له فالخال يرث من لا يوجد له من يرثه الخال يرث من لا يوجد له ايه من يرثه والنبي صلى الله عليه وسلم يبين حكما شرعيا في المواريث وما يتعلق بها نسال الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتمون أحسنه إن ولي ذلك والقدر عليه. حديث العين حق الصوم جنه الحرب خدعه لا تغضب إياك والحلوب المستشار المؤتمن النار جبار لا غول ذيلك إضرار حولها ندندن تهال تحابوا الخال وارث. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واللقاء باذن الله مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والحمد لله الذي من عمله الصالحات